في أحد البلاد البعيدة وقعت قصتنا هذه كان يعيش طحان له ثلاثة أولاد ذكور ولما مات قسمت أملاكه القليلة على أبنائه الثلاثة فالولد الأكبر كان من نصيبه المطحنة، والأوسط كان الحمار من نصيبه ولم يبقى للأصغر إلا قط صغير فأخذه عن طيب خاطر ورضة تشرفنا كيف حالك؟ No! هل ظننت ايها الفار انك تستطيع الهرب مني هيا ايها القط لقد احضرت الطعام سادعك الان لان سيدي حضر <صحد> أيوه. تفضل طعامك ايها القط واين طعامك انت يا سيدي انا لست جائعا الان اعلم انك فضلتني على نفسك وأديتني بالطعام دائما علي أن أضحي يا قط حصل أخواي على أشياء مفيدة وحصلت على هذا القط إنه لا يجيد فعل أي شيء إلا صيد الفئران سيدي ها؟ سمعت ما قلت <تصفيق> آسف لم أقصد الإساءة لا تأسف أبدا فلقد شجعتني بكلامك هذا لحظة سأثبت لك أنني مفيد جدا ها؟ أعطني كيساً وجزمة كي أستطيع المشي في الغابة بين الأشجار، وبعدها سترى مواهب الفتاة. تريد كيساً وجزمة؟ أجل، أريد كيساً وجزمة، أم أنك ترى أن هذا الطلب صعب تنفيذه؟ هيّا لا تتردد، وسترى أنني مفيد جداً لك يا سيدي. وأحضر ماهر للقط الذي لا يجيد إلا صيد الفئران كيساً وجزمة ليرى ما الذي سيفعله بهذا الطلب الغريب. عجيب، قط يلبس جزمة! وجزمة جميلة أيضاً. ما أجمل هذه الجزمة الحمراء! أحييكن أيتها السيدات الفاضلات. أين تذهب بهذه الجزمة أيها القط؟ اذهب إلى حيث تشاء، عاد تلك الجهة من الغابة. ولما لا أذهب إلى تلك الجهة؟ لأن في هذه الجهة يسكن ضخم شرير في قصر كبير أسود. إنه ماكر وشرير وقاس جدا حتى إن أحد الغرباء استرم من قصره فأخذه ومزقه وفصل عظمه عن لحمه إنه الضخم فهل تعلم ماذا يعني الضخم أيها القد صاحب الجزمة؟ اسمه مدهش. ماذا قلت؟ إنه مخيف أشعر بالرعب كلما تذكرت اسمه أشكركنا على النصيحة وداعا هل سأثبت لسيدي أن حظه من إرث أبيه كان الأوفر؟ فجلي سيكون لا حدود له إن رجعت أمامه عن الوعد الذي قطعته له بأنني مفيد جدا وأجد أشياء كثيرة مللت من الانتظار تنفيذ الجزء الثاني من خطتي الذكية. وبعد أن أمسك القط أبو الجزمة بالأرنب، حمله في كيسه واتجه إلى المدينة حيث يقع قصر الحاكم. لم يضيع القط الوقت بلا فائدة، فقد ذهب من فوره إلى هناك ووقف أمام قصر الحاكم وطلب لقاءه. مرحبا أيها الحارس. أه؟ أه؟ هنا هنا من الأسفل. أه؟ ماذا تريد ايها القط انا القط ابو الجزمه خادم الوجيه قرنبيطه لدي امر هام ساعرضه على السيد الحاكم ها الوجيه قرنبيطه اسم غريب جدا لم اسمع باسمه من قبل ماذا لم تسمع باسم الوجيه قرنبيطه مياو. انه النبيل قرنبيطه يا رجل عفوا ايها الحارس هل هو من وجهاء الدوله بل اوجه الوجهاء بعد سيد الحاكم بالتاكيد وانا خادمه المطيع بلا فخر <تصفيق> إذا سأخبر الحاكم الجزء الثاني من الخطة تعلمون لماذا لم يعرف الحارس الوجيه قرنبيطة؟ الجواب سهل لأن هذا الاسم هو الذي اختاره القط أبو الجزمة لماهر وذلك كي لا يؤذي ماهر هل قلت خادم الوجيه قرنبيطة؟ ومن يكون الوجيه قرنبيطة هذا يا أبي؟ لا أعلم من هو أيها الحارس؟ أه. قد جاء يا سيدي أقدم طاعتي وولائي لسيدي حاكم بلادنا. نرحب بخادم الوجيه قرنبيطة في بلادنا. خادم الوجيه قرنبيطة؟ هذا مضحك. تحياتي لك أيتها الأنسة المحترمة. سادتي أرسل معي سيدي الوجيه قرنبيط هذه الهدية المتواضعة. كيف عرف أنني أحب الأرانب؟ سيدي الوجيه يعرف جميع ما تحبونه وهو يحبكم كثيرا. ولقد أمرني أن أحقق لكم كل ما تتمنون. أيها الأرنب الجميل انظر يا أبي جميل ها ها. انقل شكرنا إلى الوجيه قرنبيط على هديته بكل سرور سوف يفرح سيدي كثيرا عندما يعلم أنكم قبلتم هديته المتواضعة أبلغ للوجيه قرنبيط تقديري الخاص للطفه سأبلغه بتحياتكم الحارة وفي كل مرة كان القط يذهب إلى الغابة ويمسك شيئا ويأخذه إلى قص الحاكم ويقدمه إليه على أنه هدية من الوجيه الثري قرنبيطة. نتعبك بإحضار الهدايا من الوجيه قرنبيطة، فشكراً لك ولا تعبكم راحة، وأنا مستعد لفعل أي شيء تطلبونه يا سيدي الحاكم. آه، إذا كان الأمر كذلك نريد أن نلتقي به، صحيح يا ابنتي؟ إنه واجبنا. أريد معرفته. حسناً، أنا متأكد أن هذا الأمر سوف يسعد سيدي الوجيه قرنبيطة. أكيه. أين يذهب هذا القط كل يوم؟ تصرفاته غريبة جدا مرحبا لم يبق إلا القليل لأحقق النجاح لك <تصفيق> أنت تحلم إنه قصر الضخم حسنا بلغنا المرحلة الخطيرة من الخطة الذكية ويجب أن أكون حذرا وفي يوم العطله اخذ الحاكم ابنته الى ضفه النهر للتمتع بالاشجار والازهار والرياحين التي تتفتح هناك وما ان سمع القط بذلك حتى اسرع واخذ سيده ماهر الى النهر ما بك لماذا تدفعني هكذا ايها القط توقف قلت توقف سيدي كف عن التذمر الجو جميل اليوم ومناسب للتمتع بالمياه هيا يا سلة تكف عن المزاح انتظر لا لا لا استطيع الماء بارد انتظر هه الحاكم هي تحرك يا لا لا أفهم ما تقول لا هه سامحني <تسكيل> <تصفيق> <تصفيق> يا سيدي ستعلم لاحقا أنني كنت أعمل لمصلحتك لماذا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فعل تمهلوا، لا تبتعدوا أرجوكم، فسيدي الوجيه قرنبيطة في أمس الحاجة إليكم. هل ذكر الوجيه قرنبيطة؟ لا له من اسم مضحك! مرحبا أيها الوجيه قرنبيطة! ماذا؟ أنا قرنبيطة؟ نعم نعم أنت الوجيه قرنبيطة ولا أحد غيرك يا سيدي. لماذا يقول هذا القط الخرف عني إنني قرنبيطة؟ هل أصابه الجنون؟ ماذا تقصد بقولك أن اسمي هو قرن.. <تصفيق> اصبر اصبر قليلا أيها الوجيه قرنبيطة، أيها القط أنا لست قرنبيطة. سيدي الحاكم أقدم إليك معلمي الوجيه قرنبيطة. ها؟ في الحقيقة يا سيدي أنا لا أفهم ماذا كنت قبل أن أكون أنت الوجيه قرنبيطة. اخرج من الماء أيها الوجيه. ها؟ يؤسفني <تصفيق> يا سيدي الحاكم أن معلم الوجيه قرنبيط لا يستطيع مغادرة الماء الآن فقد نزل إلى الماء ليستمتع به في هذا الجو الجميل وفي هذه الأثناء فقد معلم الوجيه ثيابه الغالية الثمن وعلينا الآن يا سيدي أن نحضر له ثيابا أخرى غير تلك الثياب وقد يتطلب هذا الأمر وقتا طويلا ولهذا نعتذر إليكم حادث مؤسف حقا أحضر للوجه قرنبيط ملابس فاخرة أيها الحارس حاضر سيدي اصدق يناسبك حقا رائع ايها الوجيه قرنبيطه ها؟ ما رايكم الان ان نتمشى في هذا البستان يا سيدي فلا شك في ان امتع وقت المشي يكون الان وحول هذا البستان توجد مجموعه من البساتين الجميله ويشرفنا ان نتمشى معكم يا سيدي الحاكم فتفضلوا انا موافق ان نتمشى لقد اوقعتنا في ورطه كبيره ماذا قلت ايها الوجيه أنا ها ها ها ها الآن سترى الجزء الآخر من خطتي الذكية أنا سأمشي أمامكم وسأدلكم على الطريق بنفسي يا سيدي الحاكم فاتبعوني كيف سأتخلص من هذه الورطة؟ مشى ماهر برفقة الحاكم وابنته على الهضاب الخضراء وكان القط أبو الجزمة يسير أمام عربة الحاكم ليدلهم على الطريق كما زعم في الطريق إلينا عربة كبيرة يا رجال ترى لماذا أتت هذه العربة إلى هنا مرحبا أيها السادة ماذا تريد أيها القط جئت إليكم كي أنبهكم وأقول لكم إن الحاكم قادم في الطريق فإذا سألكم عن صاحب هذا البستان فقولوا الوجيه قرنبيطة الوجيه قرنبيطة ما الذي يجبرنا على أن نقول ذلك للحاكم الذي يجبركم على ذلك أنني سأخلصكم من الضخم أمار أيكم الآن ستنفذون ام أترككم يتحكم فيكم الضخم أجيبوني هيا سمعت من زوجتي أنه دخل إلى غابة الضخم قبل مدة قصيرة قط يلبس جزمة حمراء وأظن أن هذا القط الواقف أمامنا هو ذلك القط صاحب الجزمة ماذا سنفعل الآن؟ إذا لم نساعد القط فسيبقى الضخم يتحكم في معيشتنا جميعا أه؟ أه؟ ما أجمل هذا البستان؟ ظهوره جميلة أخبرني أيها الفلاح لمن هذا البستان الجميل؟ من كل الوجيه قرنبيط يا سيدي ها؟ هذا جيد أراه بستانا كبيرا جدا هذا صحيح وللوجيه قرنبيط قط ذكي جدا يلبس جزمة حمراء آه. كل هذا من تدبيرك أيها القط الذكي أنت محظوظ جدا بهذا القط يا قرنبيطة انت تستحقه <تصفيق> اشكرك على هذا الاطراء يا سيدي الحاكم هيا اتبعوني سادلكم على الطريق واستخدم القط ابو الجزمه الحيله نفسها في كل الاماكن التي زارها الحاكم وكل الناس يقولون ان هذا ملك للوجيه قرنبيطه فازداد الحاكم فرحا وسعاده لانه قد عرف هذا الوجيه الشاب والثري قرنبيطه وكانت ابنته لا تقل سعاده عن ابيها في منتهى السعادة والفرح لأنني قد التقيتك أيها الوجيه ولكن قل لي لماذا اسمك قرنبيطة؟ ها؟ سلي القط <تصفيق> أما القط أبو الجزمة فقد دخل إلى عمق الغابة وكان يريد أن يخلص الفلاحين من الضخم الشرير الذي كان ظالما جدا وثريا جدا في الحقيقة لم تكن تلك البساتين التي زارها الحاكم إلا ملكا للضخم الشرير وصلت أخيرا إلى قصر الضخم الشرير ما هذا الصوت المزعج إنه مخيف <تصفيق> علي أن أكون أكثر شجاعة وعلي أن أخلص الفلاحين كما وعدتهم زيد. <تصفيق> يا سيدي الضخم! من ينادي؟ ألن تقول لي من أنت؟ أنا غريب، مررت من هنا مصادفة، وعندما رأيت هذا القصر تعجبت من جماله الذي لم أر مثله، وعلمت أيضاً أنه قصر السيد الضخم المحترم، فقلت في نفسي: ليس من اللباقة أن أمر من هنا ولا أسلم على السيد الضخم. تفضل بالدخول أيها المهذب. هي تشجع لكي تفي بوعدك. حسنا القط ابو الجزمه قادم ليتشرف بلقائك يا سيدي القصر مظلم جدا فكيف ساجدك <تصفيق> اعتراب من قصر ممنوع على كل حال حدثني عما يقولون عني في الغابة والمدينة كما تريد لا يمر يوم إلا والناس يتحدثون فيه عنك وعن أملاكك وقوة شخصيتك وبراعتك بصراحة أنت مدهش جدا <تصفيق> أنت تبالغ <تصفيق> لا لا في الحقيقة أنت مدهش جدا ولاسيما قوتك العجيبة <تصفيق> أنا قوي جدا وهذا هو بيت القصيد يا سيدي، لقد جئت قاصدا إلى هنا كي أرى هذه القوة عن قرب. أتشك في قوتي أيها القط؟ إذا سأريك الآن، انظر وراقب كيف أستطيع الظهور بالشكل الذي أريده. أستطيع أن أتنكر على شكل أي حيوان. مذهل، وكيف يتم ذلك؟ هذا سهل علي. سأريك أول تنكر أيها القط الصغير. ياه. والآن أيها القط كن مستعدا وانتبه جيدا لأنني سأبدو لك شيئا كبيرا جدا هذا رائع جدا حقا أنت بارع أما الآن فسأريك شيئا أكبر من الفيل كيف وجدت قوتي أيها القط؟ أهنئك فهي رائعة وجيدة وممتازة اقتنعت المئة بقدرتك على الظهور بأشكال مختلفة. وماذا تريد أن ترى أكثر من ذلك؟ لحظة، لا ليس هذا كل شيء. ماذا؟ أتطلب شيئا معينا حتى تقتنع بقوتي أيها القط؟ هيا اطلب حتى أنفذ وترى أنك قد أخطأت لأنك شككت في قوتي وبعد ذلك سأعاقبك عقابا قاسيا لم يره أحد. أنا موافق. إذا قل ماذا تريد؟ اريد شيئا صغيرا فهل تستطيع ان تظهر على شكل شيء صغير جدا حسنا اختر شيئا صغيرا كلب او قط مثلي ما رايك ان تظهر على شكل فاره صغيره وعندئذ إيه ساقتنع بقوتك قناعة تامه ساظهر بشكل فاره صغيره وارجو ان تقتنع ايها القط انظر ها انا ذا امامك ماذا تقول الان هل اقتنعت بقوتي ايها القط ليس بعد انك فار لذيذ <تصفيق> سآكلك الآن؟ أكل القط أبو الجزمة ذلك الشرير بعد أن خدعه وجعله يظهر بشكل فأر صغير. عند ذلك ذهب الدخان الأسود من أجواء القصر ونبتت الأشجار والرياحين من جديد وتحول القصر القبيح إلى مكان جميل. هذا القصر كبير وجميل وواسع جدا من يملكه يا ترى اهلا بكم في قصر الوجيه قرنبيطه ها ماذا قلت هذا القصر للوجيه قرنبيطه تكلم نعم نعم يا سيدي الحاكم اتعيش وحدك في هذا القصر في الحقيقه انا مرحبا بعودتك الى قصرك ها؟ أشكرك على هذه الوجبة اللذيذه أيها الوجه قرنبيطة لا شكر على واجب سيد الحاكم وأهلا بك والآن قل لي من أين أتيت بكل هذا وكيف حصلت على هذا القصر لم يكلفني الحصول على هذا القصر إلا تناول فأر. أمسكته بيدي هاتين ثم وضعته في معدتي لأصير خادم الوجيه وتصير أنت الوجيه قرنبيطة وهكذا صار ابن الطحان الصغير وجيها ولصق به ذلك الاسم الوجيه قرنبيطة ثم تزوج بابنة حاكم البلاد أما القط أبو الجزمة فصار قطا وجيها أيضا وصار يأكل اللحم المشوي ولم يعد يصطاد الفئران إلا في أوقات فراغه